السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شباب كلنا عارفين تأثير السموم الفطرية على الفراخ خصوصا الفراخ البيضة سؤالنا هنا يا شباب لو اتركن عندك علف فترة طويلة فاضل منك كمية كبيرة مثلا من الدورة السابقة أو مثلا اشتريت كمية كبيرة عن اللازم وبعت الفراخ بدري شوية عن اللازم المهم لو اتركن عندك كمية كبيرة من العلف وطبعا من الخطر ان حضرتك تأكلهم الدورة الجاية ايه الحل لما يكون عندك علف متخزن فترة طويلة تركينه للدورة الجاية ولا تبيعه بخسارة بكل شجاعة يا شباب لازم تبيع العلف حتى لو هتخسر فيه 300 400 جنيه في الطن. يا اخي لو حتى هتخسر فيه 500 جنيه في الطن لازم تبيعه. وكمان لازم يكون عندك ضمير وانت بتبيعه. يعني ما ينفعش حد يكون بيربي فراخ بيض وهو مش فاهم خطوره العلف وانت بتصطاد في الميه العكره وبتبيع له واخد بالك هو مزنوق في علف مثلا وانت بتبيع له بسعر السوق او ارخص من السوق او حتى لو انت صادق معايا ودي تهمله أرخص من السوق 500 جنيه برضو لازم ان انت تمنعه ان هو يستخدم العلف ده ليه؟ لان الفراخ البيضة حساسة للسموم الفطرية ممكن نبيعه اه دكتور بيقول هنبيعه وحتى لو هنخسر فيه 500 جنيه في الطن لكن برضو تبيعه لفراخ بلدي لان الفراخ البلدي أقل حساسية من السموم احنا قلنا قبل كده في حلقة السموم الفطرية ان في مزارع او في ظروف معينه او في سلالات معينه بتكون حساسه للسموم الكتكوت الصغير حساس اكتر من الكتكوت الكبير الفراخ البيضه حساسه اكتر من الفراخ البلدي في اسباب تانية كتير اللي حابب يسمعها يشوفها في الحلقه بتاعه السموم الفطريه مش ده موضوعنا دلوقتي لكن موضوعنا الاهم والاخطر اوعى تبيع العلف ده لمزارع فراخ بيضه حتى لو هتطمع صاحب المزرعه وتخصم 500 جنيه في الطن هو ممكن يكون طمع في الفلوس لكن هو جاهل ما يعرفش الخطوره اللي انت هتوديه فيها، اللي انت هتدخله فيها، اهم حاجه انك تحط ربنا قدام عينيك علشان النقطه دي خطر جدا وياما ناس ومربيين وقعوا في الفخ ده، حد يطمعهم بسعر، حد يعد عليهم عربيه غريبه تعد عليهم بعلف اصلا تركيبته غير سليمه او علف مغشوش ونبدأ ان احنا ندخل بقى في مشاكل كبيرة جدا يعين المربي كان حابب يوفر 200-300 جنيه في الطن يكتشف ان هو غرق في 20-30 ألف جنيه خسار فخلاصة الكلام يا شباب العلف اللي زي ده لازم يتباع وكمان انت يكون عندك ضمير وتبيعه لمزارع الفراخ البلدي علشان ما تأذيش غيرك وبكده يا شباب نكون جاوبنا على سؤال حلقة النهاردة يارب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال كان معكم الدكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته